Ingvar, du måste stanna hemma om du har feber. Jag säger, de är ju på nyheterna. Ja, men vi har efter påsken. Ja, puss på er. Ingvar Karlsson, alltså vilken grabb. Herregud, jag saknar honom jättemycket. Sverige, partikollegor och alla ni andra där ute. Välkommen till påsken i Nacka. Mm, ni känner nog igen mig, Mona Salin. Och då undrar ni kanske varför dyker jag upp här när du sitter och scrollar i ditt flöde i din karantän. Mm, då kommer jag ge lite tips på vad du kan göra. För att jag är väldigt van att vara i karantän. Att själv isolera mig och inte gå ut. Mitt första tips är att lösa ett kryss. Ja, det är riktigt, riktigt roligt. Mm. Jag har precis börjat, så det är lite svårt när man inte kommit in i det. Vi ska se här. Känt chokladmärke. Börja på T. Tarabo. Time. Tint. Talladin. Nej, det, det var svårt. Vi tar någon annan här då. Person som skyddar, börja på liv, liv Hank liv haka nej gud vad svårt, det får vi ta sen, ja. Det du också kan göra när du sitter och kanske reflekterar lite över ditt liv det är att dricka en härlig god kopp kaffe. Jag dricker såklart Ica Basic. Och det dricker jag. För dig, som är långtidssjukskriven, för alla morsor, för alla som har varslats i denna kris, så dricker jag Itka Basic. För de som inte har råd att köpa något mer exklusivt. Mm, det är riktigt, riktigt gott. Mm. Åh, det tycker jag också du ska köpa. Sen så har vi fått från alla medier, har vi fått att vi ska tvätta händerna. Och jag kom över det här, ett parti sådana här. Det kom jag över på Darknet. Gå in där och kika. En sån här kostar 500 000. Men det är det fan värt. Ja, så det är bara att ta på. Ni vet ju, man får ju ganska så här snariga händer. Så man får ju vara försiktig. Ja får man ta handklänv efter det. Så tar man på här lite bara. Åh. Oh. Åh, oh! åh, oh, åh, oh, herregud. Åh. Oh. Åh, oh, oh, det bränner. Åh. Oh. det är åh. Oh, åh, det bränner i in i benen. Åh, oh. Och mina sår. Åh, oh, herregud. Åh. Oh. Åh, oh, vad är vårdguide herregud. Åh. Oh vårdguide vårdguiden nej Ingvar vad är nej men vad gör du